Здравейте! Ние сме ученици от музикална училищна телевизия към основно училище Свети Патриарх и в град Велико Търново. С този урок ще ви запознаем с средопската музикално фулклорна област. Приятно гледане! Рудопската фулкорна област се простира в Южна България, на територията на планина Родопи. Границите на планината условно могат да бъдат приятели, като граници на фулкорната област. Родопските песни са лирични, нежни, навсяващи тъга. Северо-западните Родопи е характер на двугласното пеене. В неделенският двуглас първият глас води, а вторият следи. Песните са обикновено в две четвърти или седем осми Има и песни, които не са организирани метрично. Те се наричат безмензурни. В средните и източните родопи е утвърдено едногласното пеене. В източните родопи, които граничат с тракийската област, могат да се открият някои общи белези с тракийския песенен фулклор. За разлика от другите фолклорни области, в родопите мъжете вземат активно участие в изграждането на народните песни. Бавните песни се изпълняват най-често от група певци. Орнаментиката на родопската песен се отличава със своята характерна звучност. В родопската област песните се изпълняват на седянка. Затова преобладават седенкарските песни, което не е типично за другите музикално фолклорни области. Текстовете на песните са свързани с отношенията между младите хора. на безстрашните хайдуци са изразени по ненадминат начин в някои от песните на Родопите. Не е случайно, че една от тях пътва в космическото пространство. Песента заделива и вода в изпълнение на Валя Балканска. Друг прославен българен капитан Петко Войвода и е възпя с много любов и дълбоко преклонение. Не се срещат често житварски песни, защото поминакът на населението не е типичен за замеделие. От друга страна мелодии, свързани с съвчарството, изобилстват сред родопския песенен репертуар. Срещат се сватбени обредни мелодии, свързани с отделните елементи от обичая. Характерно за родопската песен, винаги е уникална, както по звучене, така и е по смислово съдържание. Ниската каба гайда е с много голямо приложение сред местното население. Някои дори я е наричат родопска гайда. Използва се за ансамблово свирене при овчарите, при сватби, събори, хора и други народни празненства. За отбелязване е, че гайдата се употребява както за слова, така и за акомпанимент на вокално изпълнение. Тамбурата е инструмент, получил разпространение предимно сред българите с друго исповедание. Тамбурата е известна и под имената Сас и Баламоя. Кавалът и тъпана също са част от робското музикално творчество. А често се чуват и овсярските медни звънци, също така наричани чан. Около Венинград срещаме двоянка, докато кавала там не е толкова разпространен. Танците в родопската фулклорна област, подобно на музиката, са плавни и умерени. За мъжете са отличителен свободното и слово танцуване, широките стъпки при клякане или така нареченото танцуване на колене. Продупчани стъпват тежко с цяло ходело, винаги под съпровод на песни и силни възгласи. Жените от друга страна, както в песента си, така и в танца си, са по-здържани и скромни. Танцуват съвсем сбито една до друга, с полека стъпка и мекота. В музикално-конкорна област срещаме хората, до спадско копче ритми, с върната хоро. В еродовската фулкорна област съпътства всяка песен и всяко хоро. Мъжката носия е типична черен дрешна носия. В вариант тя е реза и елек с богата бродерия. Червен пояс, тъмни потури, също декориране с бродерия и гайтания. Гайтанът представлява платнен снур за украса на народните носи. Плетката на гайтаните е сложна и трудна за направа, което е предизвикателство за шивашките умения на жените. Сред женските носии най-известната е така наречената саяна носия. Този тип носия е характерен за южните и югозападните части на България. Найменуванието идва от думата сая, което означава постоянна горна дреха. В повечето случаи саята е едноцветна, Бяла, черна, тъмно-зелена или червена. Орнаментирана предимно около пазлата. Ще споменем някои от най-известните певци от Рудовската област. Валя Балканска, Вионета Георгиева, Костадин Дурев, сестри Кушливи, сестри Хаджиеви, Роме Родопски, Невомир Петов, Надежда Хвойнева, Кристина Енгерва, Георги Челиники. Ръдобската област е богата на традиции и обичай. Най-известни са бекани, бабугери и предой. Бекането е типична традиция, насочена към ежедневието на родобчанина и към неговото битие, обвързано животновътството в планинските земи. Обичайът се изпълнява на Тодоров ден, когато след църковните ритуали всички се приберат по домовете си. Стопанката на дома в деня преди Тодоров ден натапя в топла вода грах и го оставя така до деня на празника. След като се прибере от църквата, домакинята дава на всеки член от семейството по няколко зърна грах за благоденствие. След това хвърля по шепа нагоре за всеки от челета и за добитъка. На този ден в Родопската фулклорна област, освен традиционното за цяла България гостуване на имениците, момите нежат броеници от накиснатия грах за подарък за техните избранници. Мъжете също трябва да отвърнат на жеста с подарък, за да е мирна къщата. Сурваскарските игри са част от маскарадни традиции по нашите земи. Те се изпълняват обикновено около празниците, Коледа и Великден. И целта им е основно прогонване на злите сили и извикването на здраве и плодородие. Обикновено мъжете се преобразяват като страшилища и играят динамично и хаотично, с тежка стъпка и силни възгласи. Облеклата им са самобитни, от различни по цветове и тъкани, нарязани и скъсани кожи или обърнати наопаки. Често, освен мъже, в сурвакарските и родопски игри се включват и децата което е своеобразен символ на запазването на традициите през поколенията. Предоят е традиционен празник на овчарите от Родопската фулклорна област. Той стига чак до съседните селища на Пиринската фулклорна област и се чества в деня на св. Свети Константиния Елена 21 май. Като основа на обрет на празника е доенето на овце, но не обикновено ежедневно доене, а като едно парадно доене, на което се струпва цялото село. Колкото повече ведра се издуят, толкова по-успешен и благополучен сезон се задава. Надяваме се този видео урок за Родовската полклорна област да ви е харесал и да сте научили нови неща. Ако е така, споделете го с вашите приятели. Ние сме Музикално-учечна телевизия МУД До нови срещи!